السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج ہم وائرلیس مائکرو کی ان باکسنگ کریں گے کے نائن سیریز کے اندر وائرلیس مائیکرو فون آتا ہے اگر آپ نے کسی بھی جگہ جا کے انٹرویو کرنا ہے تو آپ کو ایک وائرلیس مائک کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ جو وائر والا جو مائیکرو ہوتا ہے جو مائیک ہوتا ہے آپ کے پاس جیسا کہ یہ میں نے لگایا ہوا ہے تو یہ روم کی حد تک تو ٹھیک ہے یا سم ٹائم روم میں بھی آپ کو وائرلیس لگانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آج کل زیادہ تر لوگ وائرلیس جو مائک یوز کرتے ہیں کے نائن سیریز کا آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے اور اس کی پرفارمنس بھی میں نے بہت اچھی سنی ہے تو آج کے ہم اس میں اس کی انباکسنگ کریں گے دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کس طرح نکل کے آتا ہے یہ میرے پاس کچھ اس طرح آپ کے سامنے اس کی پیکنگ ہے तो मैंने मंगवाया है और इसकी हम आज की अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए سے یہ اس کا پیکنگ میں آیا ہوا ہے اور یہاں پہ کے نائن وائر لیس مائیکرو فون لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں لائیو شو کر سکتے ہیں انٹرویو کر سکتے ہیں ولاگ شارٹ ویڈیو کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈوول हैं فون منگوایا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں ڈویل نکلتا ہے और سنگر یہاں سے دیکھیں ٹائپ سی اور آئی فون کے لیے ہے یہ اور یہ ڈوول میں ٹک ہوا, ہوا ہے اس کا مطلب یہ ڈویل ہے بیک سائڈ پہ دیکھیں تو اس کا پلک اینڈ پلے اور دوسرا اس کا جو ہے ریڈیو کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کلیئر اس کی وائس ہے ہائی سینسٹیو ہے اور دوسرا جو ہے وائڈلی اس کا یہ ایبل ہے اس کو بہت زیادہ رینج تک آپ لے جا سکتے ہیں یہ اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح کھولیں گے یہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ نکل کے آتا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم باہر نکالیں گے اور آپ ذرا دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ نکل کے آتا ہے یہ دیکھ لیں سب سے پہلے جی ہم یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے موبائل میں لگانا ہے یہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کو اگر میں آپ کو اوپر کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح نظر اس کے بعد ہمارے پاس اس کے دو جو ہم نے لگانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی بلڈ کوالٹی ہے یہ آپ نے جو کالر کے اندر لگانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ایسے لگا لینا ہے یہاں پہ آپ نے چارجنگ پوٹ لگا کے آپ نے اس کی چارجنگ کرنی ہے یہاں سے آپ نے اس کو آن آف کر لینا ہے دوسرا ہمارے پاس دو ہیں جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو ہیں اگر آپ نے دو بندوں کا انٹرویو کرنا ہے تو آپ نے یہ ایک اپنے کالر کے اوپر لگانا ہے اور دوسرا اس کے کالر کے اوپر لگانا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا جی اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ نے اس کے اندر جائیں تو یہ آئی فون کے لیے ہے اگر آپ نے آئی فون میں لگانا ہے تو یہ اس کا انہوں نے کنیکٹر دیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی کچھ یہ یوزر مینول گائیڈ ہے جو کہ آپ اس کو دیکھ کے کس طرح کنیکٹ کرنے ہیں وہ آپ اس کو اچھی طرح کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے جی اس کا آئی تھنک چارجر ہے چارجر وائر ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس اس کی چارجنگ وائر ہے جو کہ آپ اس کو کنیکٹ کر کے آپ چارجنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وائر کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے چارجر میں لگا کے یہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹائپ سی کے اندر آتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ نے اس کو اسی طرح پلگ اینڈ پلے کرنا ہے اور آپ کی چارجنگ شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہیں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ ہمارا ہو چکا ہے क्या? اس کی آئی تھنک چارجنگ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک یہ اور یہ جو ہم نے موبائل میں لگانا ہے اس میں موبائل میں لگاتا ہوں موبائل میں لگانے کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ کوالٹی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں اگر آپ کو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اس اس کے کے کے بعد لگانے کے بعد میں اس کی کو جو وائس ہے وہ چیک کرواتا ہوں اب آپ جو میری وائس سن رہے ہیں وہ اسی کے نائن وائرلیس مائکرو فون سے سن رہے ہیں اب میری وائس کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میری آواز آپ کو آ رہی ہے اس سے پہلے میں بویا کا یوز کر رہا تھا وائر والا اب میں یوز کر رہا ہوں یہ وائرلیس مائکرو فون اس کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے اوورال اگر میں بات کروں تو وائس کوالٹی ماشاء بہت اچھی ہے آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کو آپ اچھے آپشنس میں یوز کر سکتے ہیں انٹرویو کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور آؤٹ سائڈ آپ یوز اس کو کر سکتے ہیں تو آپ اس کی طرف ضرور جائیں ایک دفعہ آپ ضرور اس کو چیک آؤٹ کریں اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا ڈسکاؤنٹرس ڈاٹ پی کے سے مل جائے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اور کوالٹی اگر آپ کو اچھی لگی ہے پروڈکٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ نیو ہے تو کائنلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کیے نائن وائرلیس مائکرو فون کو ہم نے انباکس کیا اور وائس کوالٹی چیک کی اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ آپ کو کیسا لگا اس کی وائس کوالٹی آپ کو کیسے لگی اور کیا یہ آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں پرچیز کرنا چاہیے اگر آپ کو وائس کوالٹی اچھی لگی یا نہیں اس لیے پہ آپ مجھے ضرور مجھے بتا سکتے ہیں اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز ویسے تو یہ مارکیٹ میں فور سے فائیو تھاؤزنڈ کے درمیان مل رہا ہے لیکن اگر آپ ڈسکاؤنٹر ڈاٹ پی کے سے بات کریں پرچیز کریں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہ 3300 تک تھرٹی تک مل جائے گا مجھے یہ تقریباً اتنے کا ہی پڑا ہے میں نے پرچیز کیا اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو یہ چیک آؤٹ کروایا جائے اور اس کی کوالٹی چیک کروائی جائے تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان